افغانستان در قرون وسطا در قرون وسطا در افغانستان کدام خانواده ها حکومت کردند و حاکمیت این خانواده ها بین کدام سال ها بیان شده است؟ سلام مرتضا عرفان هستم شما را از طریق چینال اورکت مدیا همراهی میکنم در این برنامه در رابطه با تاریخ افغانستان در قرون استاد صحبت میکنم ای که در قرون وسطا کدام خانواده ها حکومت کردن و حاکمیت این خانواده ها بین کدام سال ها بیان شده است قبل زیده که این برنامه را آغاز بکنم و صحبت خود در رابطه با قرون و افغانستان آغاز بکنم میخاییم این نکتر را بیان بکنم که صحبت در رابطه با قرون وسطا در یک برنامه کار ساده ای نیست و قرون استای افغانستان به نهایت طولانی است و میخواییم در این برنامه فقط و فقط همون خانواده هایی که در افغانستان حکومت کردن با مهمترین واقعاتی که در اینجا افتاده به شکل بسیار فشرده و به شکل بسیار گذرا برای شما بیان بکنم تا حد شما یک تصویر کلی را از تاریخ افغانستان در قرون وسطا پیدا بکنیم و بعد انشالله در برنامه های بعدی روی جزئیات از انها صحبت خواهیم کرد و روی جزئیاتش برنامه های مختلف را ثبت خواهیم کرد و در خدمت شما ارائه خواهیم کرد. اما برنامه امروز در ابتدا با تاریخ قرون وسطای افغانستان. قرون وسطای افغانستان از آمدن دین اسلام در داخل افغانستان آغاز میشه. حالا دین اسلام در چه زمانی وارد افغانستان شد؟ دین اسلام در سالهای بیست و قمری وارد افغانستان میشه در زمانی حاکمیت و حکومت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی زمانی که حضرت عمر با عنوان دومین خلیفه اسلام انتخاب میشه سعی میکنه که دین اسلام را برون از عربستان گسترش میده حضرت عمر لشکر اسلام را از عربستان به طرف شرق حرکت میده و در نتیجه موفق میشه که امپراتوری بزرگ ساسانیان ایران را نابود بکنه و پس از نابودی امپراتوری بزرگ ساسانیان لشکر اسلام به سرکردگی احناف ابن قیس وارد افغانستان میشه و در نتیجه هرات امروز را تصرف میکنه بنان دین اسلام در سال 22 قمری وارد افغانستان شد. بنان حضرت عمر در قرون هم امبالی افغانستان حکومت کرده. بعد از حضرت عمر حضرت عثمان به خلافت میرسه. حضرت عثمان برای فتح افغانستان دو تا لشکر رو روان میکنه. یک لشکر به طرف شمال افغانستان و یک هم به طرف جنوب و شرق افغانستان. در نتیجه در زمان حضرت عمر مردم افغانستان، مردم شمال افغانستان، مردم جنوب افغانستان و تا مردمانی مردمان کابول را به دین اسلام مشرف میشه بناهن حضرت عثمان هم در قرون استادر افغانستان حکومت کرده پس از حضرت عثمان حضرت علی به خلافت میرسه و در زمان حاکمیت پنج ساله حضرت علی یا خلافت پنج ساله حضرت علی نیروهایی که در داخل افغانستان بود سعی میکنه که قسمت های مرکزی افغانستان را هم بدین اسلام مشرف بسازه گرچه خود حضرت علی وارد افغانستان نشوده اما در زمان ازو بعضی قسمت های افغانستان که بیشتر قسمت های مرکزی باشه به دین اسلام مشرف میشه بنان حضرت علی هم حداقل در دوران خلافت خود بالای افغانستان حکمت کرده پس از حضرت علی خانواده اموی ها به قدرت میرسد کسی بنامی معاویه معاویه زمانی که به خلافت میرسد یا قدرت رو به دست میگیره اینها هم در داخل افغانستان حکومت کرده 90 سال حکومت اموی ها در داخل افغانستان وجود داشته همون که خانواده اموی ها در عربستان یا در سراسر کشورهای اسلامی حکومت کرده در افغانستان نیز حاکمیت داشته ظلم و که بالای مناطقی دیگر آورده بود و تحمل کرده بود بالای افغانستان هم تحمل کرد بنا مردم افغانستان طاقت آوردن نداشت با کمک خانواده عباسی ها علیه اموی ها قیام بزرگ را بران داشت قیام بزرگ ابو مسلم خراسانی در نتیجه موفق میشه اموی ها را نابود بسازد و حکومت اموی ها را سقوط بده این بار عباسی ها در داخل افغانستان می و افغانستان تحت حاکمیت خودش در میاره. بنان همانطوری که عمویه ها ظلم استم کرد عباسی ها هم کم از او ظلم نکرد و سعی کرد که با مردم افغانستان همانطوری که خودشان میخواستن به نفت خودشان باشه حرکت بکنه و رفتار داشته باشه و برخورد بکنه بنان همین عباسی هایی که به کمک مردم افغانستان و با کمک مردم ما به قدرت رسیده بود کاری کرد که بزرگترین مرد افغانستانی را ابو مسلم خراسانی را به قتل رسان و این با این شد که مردم افغانستان علیه عباسی ها کینه به دل بگیره و تلاش بکنه که بگنه به از زر حاکمیت عباسی ها بیرون بیاید بنان عباسی ها که همون ابو العباس صفا اساس گذار و بنیان گذارش است و تا زمان حاکمیت معمون را عباسی ها در داخل افغانستان حکومت کرده بنان در زمان خلیفه معمون یک کسی پیدا میشه در داخل افغانستان به نام تاهیر فوشنجی از حیرات باستان است و این آدم سعی میکنه که بگ یک استقلال افغانستان را از گیری عباسی ها بگیره معمون با یک سیاست بسیار خوب یکی که از اختلافات بسیار شدید بین دو برادر امین و معمون پسران پران رشید استفاده میکنه و از معمون حمایت میکنه امین رو به قتل نرسانند و بعد از یک معمون به قدرت رسید ایرو به عنوان والی خراسان تعیین میکنم و طاهر زمانی که والی خراسان شد تلاش کرد در سال 207 قمری اعلان استقلال بکنم بنان از سال 22 قمری تا سال 207 قمری عرب در داخل افغانستان حاکیمیت آم و تامرد داره در سال 207 زمانی که تاهیر اعلان استقلال کرد فرداش از بین رفت کی از بین برد؟ خب مطمئنا همون جاسوسایی بود که معمون در دربارش مقرر کرده بود بنان خانواده تاهیریان یک خانواده دیگر است که از این به بعد تاریخ افغانستان رو به نام سیللسله های اسلامی یاد کردن که این سلسله‌های های اسلامی در درون افغانستان حاکمیت داشته که اولین سلسله‌های های اسلامی تاهیریان است اما تاهیریان فقط همون تاهیر بود که بر زید بای هایستا شد اما بازماندگانش سیاست حمایت و اطاعت از اببای ها را پیش گرفت تا بتد در داخل افغانستان حاکمیت داشته باشد و حاکمیتش دار رو بمانه بعد از خانواده تاهریان خانواده دیگر است بنامه سفاریان یعقوب لیس سفاری از منطقه سیستان سر بلند میکنه و تلاش میکنه که حکومت رو به نفی از خانواده تاهریان بگیره و بتونه همان نظری نیک عباسی ها رو به خود جلب بکنه یعقوب سفاری توانیست که دومین دو سلسله حاکم را در افغانستان اساس گذاری بکنه و یقوب الله سفاری نهایت تلاش کرد تا عباسی ها را حتی در بغداد نابود بکنه اما موفق نشد که در نتیجه است که حکومت سفاریان هم توسط خانواده است نام سامانیان از بین مرا و سامانیان با حمایت از عباسی ها در داخل افغانستان به قدرت رسید. زمانی که سامانیان در داخل افغانستان به قدرت رسید، او طرف عباسی ها درگیر مشکلات داخلی خودشان و در نتیجه اون کارهای نکره که سامانیان به نفع عباسی ها انجام میده، عباسی ها یک مقدار صلاحیت های زیاد را برای سامانیان میده و از این به بعد کم کم افغانستان به سوی مستقل شدن حرکت میکنه و یک مقدار اقتدار و حاکمیت عرب در داخل افغانستان کم رنگ شده مر بنان سامانیان در سالهای 289 قمری در افغانستان به قدرت میرسد و حکومت از آنها تا سالهای 350 قمری در افغانستان ادامه پیدا میکند و زمانی که در سال 350 یک کسی به نام آلی اساس گذار و بنیان گذار حکومت غزنویان از حکومت سامانیان جدا میشه و میه در غزنی اساس یک حکومت میگذره خانواده سامانیان حکومتش در داخل افغانستان حاکمیتش در داخل افغانستان اندک ضعیف میشه و در شهر غزنی یک حکومت جدید ایجاد میشه که دیگر نیاز نداره حمایت آبادی ها را داشته باشه بنان اوخ سلسله سلسله غزنوی هاست که در غزنوی اساس حکومت رو میگذاره و غزنوی ها حکومت مقتدر امپراتوری مقتدر در افغانستان میسازم و سعی میکنه که حتی تا به هند و دهلی هم حکومت خود رو گسترش بدهن بنان در حکومت غزنویان کسی است به نام سلطان محمود غزنوی مقتدرترین شاه غزنوی ها تا دهلی حاکمیتش گسترش پیدا کرد حکومت غزنوی ها توسط سلجوقی ها که به سرکردگی کسی به نام تغرل بیگ در سال 431 از بین میرو و بعد از این است که حکومت سلجوقی ها در داخل افغانستان به قدرت میرسه سلجوقی هایی که در نیشاپور است آمد حکومت غزنوی ها را نابود کرد مسعود غزنوی را شکست داد و در نتیجه در نشاپور یک حکومت مقتدر ایجاد کرد و این سلجوقی ها بر علاوه ای که افغانستان گرفت امینطور حکومت خود را به طرف غرب گسترش داد حتی تا به آسیای صغیر هم رسید و با بزرگترین امپراتوری دنیا بنامی رومی شرقی هم جنگید و حتی رومی شرقی را هم به شکست مواجه کرد سلجاقی ها حکومت بسیار مقتدر را ایجاد کرد و در نتیجه این گستردگی. حالمربی حکومت سلجوقی ها و با وجود آمدن حکومت های محلی در سراسر امپراتوری سلجوقی ها باعی شد که این امپراتوری بزرگ هم از بین بره در این طرف در داخل افغانستان غوری ها با قدرت بررسند و همچنان در خوارزم هم خانواده ای دیگر است به نام خوارزم شاهیان خانواده ای شاهیان در منطقه خوارزم و غوریان هم غوری ها هم, غوریا هم در منطقه غور یک حکومت جداگانه را ایجاد کردند. از این بعد است که مناطق مرکزی افغانستان تا قسمت های زیاد شرقی افغانستان تحت حاکمیت غره هاست و همینطور قسمت های غربی افغانستان تحت حاکمیت خواززم شاهیان است. حکومت غری ها در سال 2 قمری از بین میره و از این بعد است که کل افغانستان تحت حاکمت خوارم شاهیان در میه. اما زمانی که خوارزمشاهیان در زمان حاکمیت کسیست بنام علاودین محمد خوارزم میرسم در اینجاست که حکومت خوارزمشاهیان گرچن بین هایت بزرگ است و مقتدر است اما از درون نظر به اون مشکلاتی که وجود داره ضعیف شده نابود شده در اینمی یک زمان است که در مغولستان یک عبرمرد جهان به قدرت میرسه کسیست بنامه تموچین؟ که لقب چنگیز را بعدها گرفت زمانی که تموچین به قدرت مرسا سعی میکنه که یک تجارت بسیار مقدر را با کشورهای اروپایی داشته باشه بناه این تجارتش به هیچ عنوان امکان نداشت مگر ای که از راه عبرشم سابق که از مناطق حکومت خارزم شاهیان میگذشت به اید در نتیجه زمانی که یک مصالحه بین چنگیز خان و علاو محمد خارزم میشه چنگیز خان تصمیم میگیره که کاروان بزرگ تجارتی خود را به طرف غرب روان بکنه که در نتیجه این کاروان بزرگ تجارتی توسط نیروهای علاودین محمد خوارزم گرفتار میشه تجارا کشته میشه، مال و انبالش گرفتار میشه در نتیجه این باعث میشه که چنگز خان از مغولستان حرکت بکنه و با یک غرش بسیار خطرناک و یک با همره بسیار فجعه و خطرناکش بتانه آسیایی میانه و سپس افغانستان را از این به بعد افغانستان تحت حاکمیت کسی است به نام چنگیز از سالهای 616 حاکمیت چنگیز و مغولها در داخل افغانستان آغاز میشه و سراسر افغانستان را میگیره و در همین زمان یک کسی بنام به نام خانواده آلی کورد این خانواده آلی کورد در منطقه هرات با سیاست حمایت و اطاعت از چنگه سعی میکنه که اقتدار خودش را در حرات حفظ بکنه و خانواده کورد موفق میشه که در موجودیت مغولا در داخل افغانستان حاکمیت داشته باشه این خانواده ای کورد هم در سالهای 784 قمری توسط یک عبرمرد دیگری این کاره بنامی تموری لنگ از بین میره بعد از اینکه که خانواده تمور و خانواده تموریان در داخل افغانستان است. تمور هم مثل چنگز و از اولاده چنگز و نسبش به چنگز خان بر اینمی آدم تلاش کردن که همون سیاست چنگز رو در داخل افغانستان ادامه بدهم. کشترهای بیشمار در افغانستان براهن دادند و ایرانی‌های زیاد در داخل افغانستان براهن که در نتیجه این تمور یک مدتی طولانی را که حدودی 29 سال است در داخل افغانستان حاکمیت داره. با فوت کردن تمور لنگ گورکانی خانواده دیگر که او در تاریخ به نام تیموریان هرات یاد شده به قدرت میرسه تیموریان هرات اولاد تیمور است شاهروخ مرزا اساسگذارش است که پس از تمور در هرات به قدرت میرسه و زمانی که تیموریانی هرات در افغانستان به قدرت مرسه کاملاً بر خلاف سیاست پدرش تیمور سعی میکنه از مردم حمایت بکنه، سعی میکنه که بازسازی بکنه، سعی میکنه که از مردم دلجایی بکنه و در نتیجه این تیموریانی هرات افغانستان را یک باری دیگر به مرکز علمی و فرهنگی جهان اسلام مبدل سازند. این بود بحث امروز ما در رابطه با تاریخ افغانستان در قرون استا. اما از این به بعدش مربوط میشه به تاریخ قرون جدیدی افغانستان که در برنامه بعدی برای شما صحبت خواهیم کرد امیدوارم که برنامه امروز ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه از شما درخواست میکنم که ویدیوی ما را لایک بکنید زنگولر بفشارید تا حداقل از برنامه های بعدی ما که آپلود میشه شم شما آگاهی پیدا بکنید. برای حمایت از ما هم کانال ما را سبسکرایب بکنید و ویدیو را با دوستانتان شریک بکنید تا برنامه ای بعد شما عزیزان را بله بیا نیاز می سپارم اوقاتی خوب و خوش را برایتان تان آرزو میکنم خداوند یار و نگهدارش ارکید میدیا ارتباط دهندهی شما با واقعات مهم تاریخی ما در تلاش این هستیم تا مهمترین واقعات تاریخی را از این طریق برای شما باستاب دهیم برنامه های ارکیت میدیا به سه بخش عمده تقسیم شده یک دانستانی های تاریخ در این برنامه تاریخ افغانستان در اولویت کار ماست دوم گنجینه که در رابطه با مهمترین آثار باستانی افغانستان و جهان تمرکز می و سوم صندوقچه اسرار که مهمترین واقعات رود را مورد بحث و گفتگو قرار خواهید برنامه های ما را روزه های شنبه دو شنبه و چهار شنبه از طریق صفحه فیسبوک ارکیت مدیا و چینل یوتیوب ارکیت مدیا دنبال بکنید برای حمایت از ما صفحه فیسبوک ما را لایک و چینل یوتیوب ما را صفحه